שלום לכולם, קוראים לי אגר ואני מעדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום נדבר על בניית אפליקציות במאטלאב בעזרת כלי הנקרא App Designer. נדבר על הממשק של ה-App Designer, על היתרונות בשימוש בו. אציג לכם דמו קצר מורחיש את העבודה עם ה-App Designer, ולבסוף, אתן טיפ קטן למי שמתחיל לעבוד עם ה-App Designer, ולמי שרוצה להעביר את האפליקציה שלו שכתובה בגייד, לאפליקציה שכתובה ב-App Designer. אז מה זה App Designer? App Designer זו היא נוחה ועשירה לפיתוח אפליקציות במאטלאב. הסביבה כוללת כפתורים רבים ומגוונים, המאפשרים לפתח אפליקציות מקצועיות מבלי להיות מתכנת מקצועי. סביבת App Designer מבוססת על טכנולוגיות וויב, כמו JavaScript, HTML ו-CSS, מה שמספק פלטפורמה נוחה המאפשרת להריץ אפליקציות בוויב. חשוב שתשימו לב, כי האפ-דיזיינר זמין מגרסה 2016A ואלך. אז למה שנעבוד עם האפ ומה היתרונות בו? אתחיל מלספר לכם על סביבת הפיתוח. ראשית, תכנון האפליקציה נעשה בתוך קובץ יחיד, הכולל בתוכו שני מבטים. האחד מרכז את החלק הגרפי, והשני את הקוד העומד מאחורי האפליקציה. המעבר בין שני המבטים נוח ופשוט, וכמובן, מקל ליצירת אפליקציה. תפריט העבודה אינטואיטיבי מאוד, והפרופרטי אינספקטור נוח ונגיש. מבחינת בניית האפליקציה, App Designer כולל מגוון רחב מאוד של כפתורים, הנוגעים לתחומים רבים, ובכך מאפשרים ליצור אפליקציות מגוונות. מבחינת כתיבת הקוד אקטיבה ב'app 디자이너 מבוססת על תכנות מונחי אצמים, מה שמחפשת ומערגרת הקוד, וופחית האקטיבה לנגישה או בונה אפליקציה. בנוסף, קיימת אורח אוטומטי אמekaל כתיבת הקוד, ועם זה לא מספיק, ה-CNKi אוספת פונקציות, מתודות ומאפיינים נאסד בלחיצת כפתור אחד בילבנ. ולסיום, מבחינת שיתוף אפליקציה, ניתן לשותף את האפליקציה גם מי שאלומת לב, על באמצעות המטלב קompiler, כמו כן ניתן להריץ אפליקציות בדף דף אינטרנט ובכך לשטוף אתם גם בפלטפורמות זוט. את כי הגיד יוסר בגרסה האבוהת, ולכן המהווה לapp дизайнер למימי קים שעובדים בגיד או אחריו. אז לאחר כל הסברים ניגש ל демо וنראה במה מדובר. בדוגמה בה. נייצר אפליקציה פשוטה, בה ניתן לבחור משוואה לפי האנו עובדים, לשנות את הפרמטרים A וB, ולראות את השינויים בגב בהתאם לבחירה. כעת נייצר את האפליקציה בעצמנו. אלה האפ דיזיינר ניתן לגשת בשתי דרכים. הראשונה, תחת ה-Apps, לחיצה על Design App, והשנייה דרך ה-Command Window, כתיבת App Designer, ולחיצה על Enter. על מנת לפתוח כאן רסרק, נלחץ על Blank App, ונתחיל להיווה את הכפתורים. נכתוב את המשוואות המופיעות בזפרית על ידי שינוי הערך בפרופרטי אינספקטור. ניתן לשנות את שמות המשתנים על ידי לחוצה כפולה בחלון וכתיבת השם רצוי. בנוסף, ניתן ללחוץ על כל כפתור ולראות את הקולבקס המתאים אליו. נשנה את וח הערכים של A ו-B. כעת נעבור לכתיבת הקוד. המעבר בין תצוגת הקאנבס לתצוגת הקוד, נעשית על ידי לחיצת כפתור אחד בלבד. זהו הקוד העומד מאחורי האפליקציה. ניתן לראות שמבלי לעשות דבר יש לנו קוד כתוב שלא ניתן להעריכה וזאת למנעת למנוע מתהויות להתרחש מה שכן ניתן לערוך זה את הקולבקס של קפתורים השונים את הפונקציות והמאפיינים וזאת להידי להציג על פלוס פקוד בראוזר אופיה בצד קטן הפונקציה הראשונה שנכתוב מציגה בגרף את המשוואות השונות מקש על פונקשן דרופ דאון קולבקס והד נתחיל בכתיבה. נשלוף את ערכי a וה-B. נראה כי ישנו עורך אוטומטי המשלים את הקוד. נגדיר את ציר x ונכתוב פונקציה המגדירה את ציר y אל הפונקציה נשלח את ה-Up, הכוללת מגוון הלחצנים שהגדרנו, את ערך ה-Value, שערכו שווה למחרוזת, המכילה את המשבעה, את x A ו-B. ולבסוף נציג את הגרף ונרשום כותרת. כעת נוסיף פונקציה על ידי לחיצה על הפלוס בקוד בראוזר. הפונקציה מחשבת את ערכי ה-Y ומקבלת מכרוזת המכילה את האפ שם הפונקציה את x A ו-B. התחילה נשמור שמות הפונקציות במשתנה בשם אייטמס, ולאחר מכן נבדוק מהי הפונקציה הנבחרה על ידי המשתמש, ונחשב אותה. לאחר מכן, נכתוב פונקציה המשנה את הגרף, בהתאם לשינויי הערכים של החצנים A ו -B. תחילה, הפונקציה בודקת איזה מתי של A או של B, ובהתאם לכך משנה את הערכים שלהם. שינויי ערכי A ו משפיע כמובן באופן ישיר, על ערכי X ו-Y, ולכן גם הגרף משתנה בהתאם. מכאן שיש צורך להגדיר מאפיין חדש בשם P. נשווה את P לפלוט שיצרנו בפונקציה הראשונה. ועל ידי כך נוכל לשנות את ערכי הגרף בכל הפונקציות בתוכנית. כך ניתן לשנות את ערכי X ו-Y מבלי להעביר את P כפרמטר לפונקציה. כעת, מה שנותר זה להגדיר את פונקציית הפתיחה. פונקציה זו אחראית על הצג המוצג כאשר משתמש פותח את האפליקציה. נעשה זאת על ידי לחיצה קולבק, פלוס, בחירת UI Figure בקומפוננט ובחירת Startup Function בקולבק. כעת, נגדיר שפונקציית הפתיחה קוראת לפונקציה המציירת את הגרף וכך. בנקודת הפתיחה, המשתמש יראה את הגרף בהתאם למשוואה המופיעה בתפריט. נריץ את האפליקציה שיצרנו ונראה איזה יופי עובדת. תסכימו איתי שזה לא היה כל כך מסובך. אז כמו שהפתחתי, עכשיו אראה לכם טיפ קטן למי שמתחיל לעבוד עם האפ-דיזיינר. בחלון הפתיחה של האפ-דיזיינר מופיע מדריך אינטראקטיבי, ניקנס אלف, וنירא כי מופיעות הנחיות, אמדריחות אתכם כדי צד לישתמש באב דיזייןר, אפליקציה משלכם. זה דרך מולאה להתחיל לעבוד עם כלי. ומאימי שיש לו אפליקציה טובה בガイド, ורוצה להבירה לסביבות אב דיזייןר. בדיוק בישול זה קיימ כלי, אמשיא במעבר בין סביבות. אל כלי ניתן לנקנס דרך אדונים. באופן הבא, תחת לשונות ה-Home, Add-Owns, Get-Add-Owns, נכתוב בשורת החיפוש Guide to App Designer, והכלי הראשון שמופיע, Guide App Designer Immigration Tool Format Lab", זה הכלי המסייע במעבר מה-Guide ל-App Designer. ניתן לבצע התקנה ולהתחיל במעבר. אז בואו נסכם. ראינו והכרנו את סביבת ה-App Designer, סביבה עשירה לבניית אפליקציות. בעזרתה ניתן לפתח אפליקציות בצורה נוחה ואינטואיטיבית. לבסוף, מי שרוצה לשתף את האפליקציה עם מי שאין לו MATLAB יכול לעשות זאת על ידי המטלאב קומפיילר, ומי שרוצה לשתף את האפליקציה בוויב יכול לעשות זאת בעזרת ה-Web קומפיילר. אציין כי בגרסאות הבאות הגאי דיוסר, ולכן מומלץ לבצע את העברה לאפ-דיזיינר בהקדם. הדוגמה שהוצגה בסרטון מופיעה בקישור המצורף למטה, כך שתוכלו להוריד אותה ולהשתמש בה. ולבסוף, אם יש לכם הצעות לשידור רוגה אפ-דיזיינר או שאלות בנושא, מוזמנים לפנות אליי במייל. תודה רבה.